على قصيدة للشاعرة دكتورة أمل العربي على سطوري تراكست الحروف وتشكلت الأبيات من نظم إحساسي وتشكلت الأبيات من نظم إحساسي وعبثت النجوم على غرفتي على سطور متشكلة الحروف على سطور متراقصة الحروف وتشكلت الأبيات من نظم إحساسي وعزفت المقد بالطويل على ضرب أشعاره على سطور على سطور أبيات تغني الكلمات بلحن عزف من أجواء العالم والكسرات على سطور أبيات، تغني الكلمات بلحن عزف من أجواء الفتحات والكسرات اغنيه نسمت من جمال اغنيه نسمت من جمال علامات الاعراب والهمزات على سطور أبيات، تغني الكلمات بلحن عزف من أجواء الفتحات والكسرات اغنيه نسمت من جمال علامات الاعراب والهمزات على سطور، على سطور تلأت حروف الباركة في السماء، وتشبعت سطور بأهات الألم والجرح. على سطور تلأت حروف كنظام الباركة في السماء، وتشبعت سطور بأهات الألم والجرح. وتشكلت كلماتي من قطرات دموع سالت على أكفاني وتشكلت كلماتي من قطرات دموع سالت على أكفاني على سطور. على <hesitation> تزينت أشعاري بباقة من أزهاري على سطوري تزينت أشعاري بباقة من أزهاري وتلونت بألوان من قوس قزح في وقت الأمطار وتلوّنت بألوان من قوس تتحف في وقت الأمطار على سطور نامت أفكار ونسيت أحلامي على سطوري نامت أفكار ونسيت أحلامي على سطوري نزف القلم في نزكي خجل فلاجت على سطوري نزف القلم في نزكي خجل ما تحيا الدنيا